Це теж важливе свято, день ангела твого. Ти щиро помолися до ангела свого. Скажи йому спасибі, що поруч повсякчас, І що крильми прикриє у скрутний тобі час. Я хочу побажати, щоб ти щасливий був, Щоб радості життя всі на собі відчув, Завжди щоб був здоровий, коханий і жив в мирі, Щоб ангел з неба дарував благополуччя виріч.